Вітовський загін місцевої пожежної охорони. У Зміні працюють троє – начальник караулу, пожежний та водій автоцистерни. Начальник третього караулу Костянтин Будяк говорить, рекордна кількість виїздів протягом однієї зміни за 2021 рік – 5. Підпорядковується ця місцева пожежна охорона 16-й державній пожежно-рятувальній частині. Виїжджають на пожежі як додаткова сила або гасять самі. «Їм до нас їхати, здається, 25 кілометрів, поки вони доїдуть. Таке буває, що вони в іншій частині свого району, у них ще більший район, далі. Тобто, поки вони приїдуть з виклику, поки приїдуть сюди, тут вже не буде що гасити. Добре, якщо поле горить, посадка, а якщо будинок горить. Частина забезпечена пожежною автоцистерною та резервним автомобілем ЗІЛ. Ну, тут у нас переходники, тут пожарна, ну, водительська рукава для перекачки води з цистерни в цистерну. Колонка пожарна, яку ми підсадняємо на пожежний гідрант і від неї вже запитуємося. З 2004 року у Вітовській місцевій пожежній охороні водієм працює Микола Жук. Взагалі, за кермом чоловік майже 50 років. «Звичайна громадянська, більш така, спокійна, як. а тут треба швидко реагувати на визови, на все. Більш відповідно, хоча водій відповідний і так, і так має бути. Звісно. Вовремя доставити лічний состав на місце пожежі, в першу чергу. Да? Потім... Подати воду, де треба – піну. Разом із черговою зміною на пожежі виїжджає начальниця загону. «Мої повинні виходять також, як і хлопці, виїжджати на пожежі, відповідати в 16-го, де перча, хлопці мої тушать. Допустим, водитель возі, знаходиться возі насосу, пожежний і начальник РУЛа з, з рукавами тушить пожежу. Я відповідаю дані про пожежу». Одне із завдань місцевої пожежної охорони робота із місцевим населенням, протипожежна профілактика. Є такі сім'ї, які, ну, я бачу, що батьки халатно відносяться до цього. Я неодноразово відвідую їх. У мене такі є сім'ї, де по 5-6 дітей. Я з початком опалювального сезону вже третій раз уже їх відвідую, хоч їм це не подобається, але Вітовська місцева пожежна охорона у селі Засілля створена у 1964 році. Обслуговують 24 населених пункти. У підрозділі 16 людей, працюють позмінно, доба через три. Фінансують місцеву пожежну охорону три територіальні громади – Воскресенська, Первомайська та Мішково-Погорілівська. «Нам виділено гроші на 2021 рік, вже виділено було, мільйон 963 тисячі. А на 2022 год ми подали вже проєкт-бюджет 2 мільйона півсот. Ці кошти дають на зарплату, на придбання бойовок, на придбання запчастей, на придбання бензину, оплата за РЕС, оплата за вугілля. На сьогодні в Миколаївській області функціонує 36 підрозділів місцевих пожежних охорон. Для того, щоб повноцінно покривати зону реагування в області, потрібно створити ще 23 підрозділи, говорить головний інспектор відділу пожежної безпеки Максим Лейфура. З початку поточного року на території області виникло більше 2000 пожеж і у 1000 «В 500 випадках підрозділи місцевої пожежної охорони залучалися до таких пожеж, тому що більшість пожеж виникає у сільській місцевості. Бувають навіть такі випадки, коли підрозділи місцевої пожежної охорони перші приїжджають на місце пожежі і намагаються ліквідувати пожежу на перших етапах її розвитку самостійно до прибуття державних пожежно-рятувальних частин». До кінця 2021 року нову місцеву пожежну охорону планують створити в Очаківській територіальній громаді. Валентина Горова, Юлія Філемон, Новини на Суспільному. Миколаївщина.